あれ Yeah kama kawaida show kama imekaa vizuri leo ni siku nyingine ya Jumamosi ambayo chuo cha Kela Polytechnic chuo cha biashara na ufundi wanaelekea katika fukwe za ziwa Nyasa kwenda kuenjoy kula vitu vizuri na hapa ndiko wanafunzi ambao kwa watokea tunakotea vibe la chuo na vibe la chuo la leo ni kutoka ndani ya chuo cha Kela Polytechnic ushotu kwangu niko na mwalimu wa chuo cha Kela Polytechnic moja kati ya walimu ambao wamehamasisha vibe hii kuelekea katika fukwe za ziwa la Matema Beach sehemu ambako ni kuzuri na kunavutia Yo, hema yeah, yeah. vipi mzee? fresh, Fresh. Na fresh. No, no, no, no. sana. Aa, yeah. uh, kwenda Matema. Kama kama kama kama walimu na nini nimeandaa Kipi kimewahamasisha uh, unajua chuoni tunajua kwamba kila mtu anayokuja chuoni ni mtu mzima. Na kama ni mtu mzima basi kuna baadhi ya starehe ambazo anatakiwa azipitie. Uh, sasa anazipitiaje ni sisi ambao ni vijana kama sisi ambao tumeshapitia vyuo, tumeelewa nini ambao anataka kukifanya tunajaribu, tunajaribu kuona na saikolojia zao Wamefika wanafunzi wengi sana takriban 337 kutoka kwenye ofisi ya waziri mkuu chini ya Janisa Mwagama lakini sasa hawajawahi kuenda same kama hizi ambazo sisi tunaenda. Oh yeah. Kwao tumeamua tufanye hii kwa sababu hii ni samajam. Hii unaona kabisa hali yao ilivyo. Kwao tunaelekea kule kwa ajili ya kwenda kurifresh mine mind. Wamekala darasani kwa muda mrefu kwanza wanahitaji kusafisha ubongo wao ukai vizuri nadhani wewe Rama ni ni sana mimi na wewe tumekuwa karibu kwa muda mrefu na huwa tukipata time ya kwenda kufanya kazi tumefanya kazi ngumu lazima tukapumzike na unajua kabisa tukitoka kule tunakuwa na vitu vingine gani vya ziada kwao ndio maana yetu kwamba hao wanafunzi wanahitaji wakapate yake nyingine mpya nje ya eneo la chuo anaitwa Imani Jotam ni mwalimu wa chuo cha Kelapo take akaeleza machache lakini all in all mimi niko kujia kwa jua na kuletea kile ambacho kinaendelea kuna watu wanaishi na glas yangu glas yangu tupui haina kitu chochote na hii hapa mzee eh niko huko natembea na wanafunzi twenty Mamasophia baria asubuhi. Salama za asubuhi. Safi. Huku ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanaenda kufurai kwenye fuku za Ziwa Nyasa. Unajisikiaje? Najisikia na furaha kweli kweli kujumuika na wanafunzi wenzangu. Tunaenda bichi, ni mojaapo ya elimu. Anaitwa Mama Sophie, anasema na yeye furaha kujimuika na wanafunzi wenzake kwenda katika fuko za Ziwa Nyasa, kule beach na kwenda kuenjoy na vitu vingine. Njoo tupite kwenye Kolodoka za alafu check mambo yanaendaje. Niko na Mtoto mzuri, mambo poa mzima mzima unajisikiaje kwenda beach leo najisikia vizuri uko peke yako au uko na aliko mwenyewe uko mwenyewe. Mm. mtu mwingine hapana <laughs> na <Nafikizangu. laughs> amekataza mtu mwingine amesema yuko na rafiki zake tunatembea tunacheki alafu tunaona mishe na hii ni moja ya kazi ambayo tunaifanya leo kama Busokelo TV oh yeah ha kuna huko huko hakuna tunatoboa huko bele kuna kasura oh yeah. <laughs> ah, umefa, ye, ye, mambo <laughs> nani Na lecho lecho leo <laughs> ni, frasa, nakasabu, ni ya kwanza sijai, sijai, kufika <laughs> Nikona investezango. zangu <laughs> Ni wakiume kiume watupo au? Mhm, mm -mm, wa uh, nyumbani wapi hapo? Nyumbani mimi Subanga. Subanga. Ndiyo. Subanga kuna gazio hivi. <laughs> Lipo zialukwa? Okay. Ndiyo. Unafikiri kuja chuo kumekufanya leo upata nafasi ya kwenda kutembea kwenye fuko za si? Yeah, nadhani hivyo. Okay. Ndiyo. Ana, bidada anasema natoka Sumbawanga kule ambako kuna historia kubwa sana kwenye maisha yako Ukisikia tu Sumbawanga yanakuja majina mengi mengi. Anasema naye vibe pia la kwenda beach kwenda kuogelea. Hajawahi kuona maji ya ziwa. Anaenda kuyaona leo. Tusa tuongee na mamen kama wapo, ku ladies. No men there. Yeah, tuko na msera hapa mwanajangwani naye anaelekea. mambo vipi? Na. uko vizuri? Kama ka? Unaelekea ziwani leo. Unajisikiaje mchana? najisikia fresh kabisa. Sio mara ya kwanza. Unajua zile staree za kule. Tuambie umejipanga na shimeji ya, Aa, niko U, kabisa. <laughs> <laughs> yeah, na Hizi ndo gali ambazo zinatumika kwenda ziwani siku ya leo. Kuna gari gari tatu ambazo ziko lakini pia kuna mziki ambao umeandaliwa upo na kwa ndani Oh yeah. Tuko pia na mwalimu Uh, mwandaaji maarufu wa eventi hii ya leo anaitwa yeah. DJ Colin ndo mwandaaji wa eventi ya leo na ndiye ambaye ameandaa event hii kwa wanafunzi yeah. wa chuo cha Kela na leo wanaenda Matema kwenda kuenjoy na vitu vingine. Colin, idea hii uliizaje mpaka leo hii watoto bichi. Uh, achuo. na wapeleka beach? kulingana na mazingira tulipo kwa sababu mazingira ya chuo na chuo always ni wasilianasema kazi na dawa kwa hiyo tunasoma tuna lakini na bodani kama hizi azikosekani mazingira ya chuo kwa hiyo nikaona basi kwa kipindiki cha kiangazi wazungwa naita sama basi kwa sababu tumebarikiwa kwa nafuko hapa karibu tuka tukaangalau enjoy tuka kwa siku nzima leo tuka enjoy kuogelea na mambo mengine yote yanayofanyika beach kwa hiyo nikaona basi wanafunzi siku leo twende nao kama ninapoona watu yeah. ni wengi mchukio mkubwa watu yeah. wanapenda burudani yeah. na nini kwa yeah. hivi ndio hii ni ya kichuochuo au ile ya kishule za sekondari aii ya kichuochuo zaidi wewe mwenyewe ukiangalia vizuri yeah. mazingira unaona watoto walivopendeza si kubambia na nini Aa, sasa ni watu wazima kwa hiyo kila mtu anafanya kitu akiwa na utimamu Wanajua anachokifanya kwa hiyo e, kitu kinakatazwa hamna kitu cha kumkataza mtu kwa sababu sote ni watu wazima na ni wanachuo na wanachuo wote ni mtu ambaye anajitambua kwa hiyo kitu akiwa anafanya mwanachuo tunajua anafanya akiwa amejidhamilia na anakieleza kitimamu Usokelo TV tu kwa hapa na tunasema ameruhusu kubambia wale wabambia ndio wakenda kubambia hii watoto ambao tayari wanajiandaa kwenda ziwani uh, asubuhi na inaelezwa kila jambo na kuwa, kuwa sawa na kama unavozidi kuona au ni wanafunzi ambao wako chuo cha kila wakijiandaa kwenda kwenye magari na tayari kabisa kwa ajili ya ruti ya kuondoka kuelekea kule Matema yeah, yeah hey. Na kutoka hapa kwenye chuo cha Kela Polytechnic College. Mimi sina lazia. Tukutane Matema Beach, twende vibe lingine. Kwanza itazame hii. Afrika nda ziwani, unacheki nyingine kinakujia.